sc 77 භාව සම්බඳනාපෝතන සදෙනයියි නයින අනන්‍යයි සම්පත්ති විචිතානදෙයි බුදුන් සතරනි ශක්ති කර්මාවෝදී ස්ථානෙත්වා පාසමදෙයි හගක කෝඟනය ඣැමiggles පහැන දවකය තීල ධ්නු ක්දවදි අදහකවයය් මෝකදිදයක්දි. හැදහවහදැරු ඔදරයනු. සදි කහැදු ඬොැ Hazrat2 Mexэ Hoover කිඩ පිය සයබ ආචාර්ය පෝజ్య මාදව මහතේ කෝබින්ද නාම සම්මාන සානකේ එවැගේම අපිට සිටිය කල්ලිගමේ බෝධි මණ්ඩ විහාන ආදිපති විද්‍යාමල් පාපසාලා ධර්මායතර දායකතුමනි සමාපත්තීමා පොල් රාජ මසලේ ලේකම්තුමා ප්‍රධානක බවදී සතර බුද්ධි සම්පන්න කුතවේදී ආරම්භක පින්වත්නි මෙවස්තාවේදී අපි හැමදෙනාම ඊටමත් කුතවේදී කටයුත්ත විසිතකේකට බලාපොරොත්තු වන සම්මස්තව විජේසේවී මිත්‍රවතර හමතකට පෙර ආයතන පෙරා මේ බුද්‍රායි ධර්මායතනය මෙආකාරයේ ත වර්තමාන දූනෝදත්ත පවත්වාගෙන යාමට බොහෝම කැපීෙනු සුත්තර සිල්වත් වුණවත් ගුණවත් වබැයිලා ජනවාරි මාස 8 වන දින අමවත් වීම දාන මුතු මුරේ මුනින්ද වාස්තව ගෞරවනීය උපනාන්දු වහන්සේට පුရိයාන මොදනා සිද්ධ කරමින් ප්‍රවත්තන ලබන යාوسද චිත්‍ය યાત્રා ප්‍රධාන කොටැදී පූජාවන් ප්‍රවත්තන පුရိයාන මොදනාමත් සිද්ධ කිරීමේ වික්‍රමය අධි ගෞරවස් සෝදාන වෙන්නේ මේ සමාගාමීව නෑදින පිළි විදෙත් තනබද විද්‍යාංකාරයේ දින්කම් සිදු කරමා. මුගේ ජයමා අගධවල් කාලයේදී සුනුහාන්ලේ වැඩි කාලයක් අවතාර සමයේ වැඩි දින වේදුව මුගේ ජයය සුදර්ශන ආරාම විහාරස්ථානයේ සංගීත මහා දානමය දින්කම්ක් බව්වන්න දේදුනම්. ඒ වගේම අද උදයන්තන කාලයේදී සයන්ගල් දාරලේ වික්‍රම අපරතුන අපි ගුණගිරි නාඳුලු විජේ දේවි නාඳුලු ප්‍රධාන කොට ඇති මහා සංග්‍රාමයේ එක දොළහ සංගතහනේ කරලා. සිද්ධ කරා තිය දුන්න මේ දේ ලෝක දෙයක් සංවිධානය කරන දේ දුනේ අති ගෞරවණීය අපවත්ිය වදාලා ඒ අපේ නායක මහන්සාන් භාසේක කුණ්‍යාන මොදනා පිහිට උතුම් හන්දේක ආංශානිකව බබගාමේ ජීවිතේ දීෝක ප්‍රේවා කියන කොහොම ගෞරවණීය කැගෙමින් යුක්තව. ජනගරවතියේදී දෙවික් තම ර හාමුරු අයි හදුු ප්‍රාන ැ ස් ියලු ම හන් ේලාගේ සං ි හයි යෙන් තාම ලසන සංජ ධානය වුණ යට සංජි ධාන වුණ රවරෝණහි නාयත ම පනන් වහන්සේගේ අවවාද අනुකාාස අ පරිග. දවාගේ මජලවදේ ක් අනुසාාස හාාවක් සිත කිරීමට බහා සරුපුර ප්‍රධාන සංජනාएක, clapping,梁 ٢、利 tuo、我們、thr Jobs and La mira ར ॢ ར ལ oppose ར ར ར ཕེ� ར continuous сказал ཚམ ར ས�rates ར ང མ ར ད ར ཅ ག ཧ ང ད མ ར ར ག སར བ སར ན ར ཧ ප්‍රාන්ත ප්‍රදේශයේදී කොංගකුව ප්‍රදේශයේදී ඔවුන් විසින් දාන මුදලක් වේලම් කරලා සකස් කරන්නට දෙනු දිවතා පරිත්‍යාග කිරීම් මේකේ කමට සමගාමී වම සිදු කරනවා ඊර්ලෙයේදීත් සිදු කරන ඊලෝ ක්ලින්කම් ගබඩා හද දාන ගෞරවයේ ප්‍රදහා සහ සම්බන්ධව රස කාර්යම්කෝ හතක් කර මෙවස්ථාවේදී දෙවිස ප්‍රතිපදියේ පිටවන ලෙස බෝමහත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර පිළිනව කීරම ගුණවත් චෝපහඳුන් මහන්තේට ඊමාගේම බෝජා වබුදිලේ කැපීතු බෝමහත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව සිදු කරගෙන දෙන විට ආරාධනා කර පිළිනව චෞරවනි රාමේන්ද සාර සහ චෞරවනි ප්‍රමණදල අජිත අම්බුරන් මහන්තේට අවෝස්ථාරා පෝර්ජන සත්හවින් ඉස්සරේ සඳහා සෝදානම් දෙන්න සාධනාලයත් දී නමස්කාරය කියන්නේ විබලසත් පස් පිළිත් නාමයෙන්ම ද ඒ එල i බ да ප සබදා සඳ ආබා එක කෂ දසඩ YOUR ළතු අප සහල mani tita pedang ra a lamani tita pedang sama An Su ca යම් සනතවෙරමනී සිතාතං සමාදියම් ධ්‍යානය යමච්ඡ සමාදක්ඛා සාරාණේන සච්ෙන් පංච සීලං ධම්මං අබ්බමා දේන සම්පාදේ සම්පං දෞරෝහණීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් තමයි විදෙත්. යහලේ වැඩ සිටින අප දෞරෝහණීය බක් ඔරaisො පුබදුට දැක ජැලි ඔා ඇම වර හීනයය seeks අපිෛුබජයටල dokument වස පෙන්ක්ප ත මාදේ ඉවා බානයු ඇාටද Alexandria ව අල අ඲ි වඩනි මාතාක flu, හ෾මාල ලේලසෙන් නාය යන වංශයේ ශාස්ත්‍රවත් ආත්ම වංශයේ ශාස්ත්‍රවත් දැනුම් දීම වේවා මෙوتن කුජාවන්දි ණයක් තේ දරන්නේ ශාම්ලුවන්ස්ලේ බාගය බිනන් පස්තේ කජාවන් සම්පාදනයේ වල මෙලසන්ගේ විහාරයේ දායක පුදාන සංකමාත්මා සිතාරායක අරමුණු කර ගන්නා පරිදි වෝඩ් මිවදාලනාය තමන් බණන් වහන්සේගේ සාංකාරික දිරිගේ සුබතුබාණේ දේ ඔබ වහන්සේ නමතුත් සියලු ශාන්ති යෙතුනට හේතු ආශිවාද වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමු වන්දනා කරමු ස්වාමීන් වහන්සේස්සාමඟමමස්කාර කර නමස්කාරේ දේව බුදු රහණක සමෙතාමම බුදු සරේන යමි teenager ඝර者 වො ඇප tiss�පට කිරරන් කිරිලියක් මිරුබා කිරක් කිල් කින් සස෋ ස්වන් සර 접종 ස් vaan ළන ආතක ආන Thanksgiving සව සිතේරි සොර එය เทเมนุกேசுวะลบมี มันแลแลลินภวตานีมีกายตโนติระภวสิตะ <energy> <speaking> in <the> dasaka <world> दो नाम 4 me mm. මහා රජා රුහානි සුරදී බවදී නමමි මුනමි මු සේමාභෝධී ආහ්දිරු පෙනා ආවශරිටචියිෝ අඩ සැරෝජසි ද්ධා සි ංහ්න්ය,ේ්සරිප දෙක හිේර ඔරන enrich පිට ඔම්නර පොොඳි පසාග knock පිදුට බක දි‍ගට කරක බකයිදෑ කීගෂ ආන් රය මු्यවස්ත මහා ස්වාමී ගාණන් වහන්සේ ක්හුවත් ්‍රීලෙන් ස්නයි වත්තරක් සපරීීම මුල් කරගෙන. ශිෂත රි‍න් වහන්සේ පලය පින තුල්ල සරදාාන කලාවගේ විශේෂ්‍ය ගුල සමුර හතී්‍රමහි ආරාධනා කරන්න केේ බනේ මෝ वाලිමන්ස්විත මහානිකායේ කොළොන් පौරලේ ප්‍රධාන්න සංගනායතු සම්ප්‍රිකා දේවාල විහාරාදී ප්‍රති බබේත්‍රි ශාස්ත්‍ර ආරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ ප්‍රධාන අමසවාසක කෞෂා අධිකයන් දෙපතිතුරු ප්‍රතිපේමෛත්‍රි සම්බුද්ධි නායක අන්තෘතජාජේ මේ බුදවන් සාහන්දුරු පුජේ මහත් චක්කප්ති නමතේ වාසනාමන්තේ සම්පූර්ණයි අද මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවිත පෙරෙත් වේ වෙලි වෙලි ජීවිත කාණියට කැප සංග බිතුන් මහන්සියමකදී ගුණයන් මතනේ කිරීමයි විසිට කරන්නේ මේ විලාගේ අපි ප්‍රථමයෙන්ම මේ රිට්ඨක මේ ධාර්තියට මේ සම්බුද්ධ සත්‍යයට උදාරතර පියාචාරෝ වෙතෝපිත නායකයන්තුන් වහන්සේ ප්‍රතිමේත්වපි සත්‍යඥානරෙමු බව බොහෝ කාලයක් විදුප්ප නිරෝගීව සෝපත්ව ස්මීසාතුක කටයුතු කරගෙන යන්නට අනුශාසක ලෙස කායික මානසික සහනය සүйය ලැබෙવાય අපිය අසුකවාද කරමු ඉන්දිරත් විනායකාරච්චිතු පඬිතුමහන්තු ගානසේ දීෝ කීව සිතිගෙන තමන්වහන්සේගේ නායකම්තු රූපහන්තු ගුභාන්සේගේ කුල්තිපත් කරගෙන විලා මේ දෙමිනීම අපි අත්‍යන්තයෙන්ම සතුටපත් කර කරුණා පොතිි සිෂය පිරිසත කඩම පාරුම කරු වදවා පඩිු සත්පුරු से පිරිසස්වෙන්න දෝන අප මේ සම්බुද්ධ සාතී ටැතුළත්තුළු තම් පැරක පුරුත් වගේ කිරි අපිට සම්පත් වෙච්චය හවි්චද සඟපත්පුරේ ඉරිළඟ පුරු කර පැරेंगे නාය හතුට මසරයාගේ ගර තැරීම හේෙීොකේහිනො සැන්නොෝ grain හළටිකම ます nosaur ka කඩක කලිප, රියනක හ කහැඩග මතාක්දි ක් 2 මැනළ unterwegs දො File IImesi ා Jeepedo വൃതം മുരീ മുർത്ത മുരീ മുനിന്ദ വാസനായകരണാന്ദു අපි ദേക് സംസ്കാരൈ ക്പിക്സി ചക്ടയാും മാനസേ ദേ ജീവിതേ ലകൂ ബലാപുരുത്വുന്റെ മുനെ എനേകൃ ഉദ്ദേശനും മാനസേ ലേഖന മനസ്സ് ഇത് i Laden breguately inmeđtd欢 yummy khoyaanhiよ re Australamsar mantas managoti santha vachaacha kamache sammada jag Gimuta se uprasanta ca tādi cita bi uleja אשi bis whyamウtonche nay Кол度z i anymore शांत मन का वो नीरव मन का पुनः इति गुरु के के बगैर कमाई शांत वचन है। इनके भांदु निते भाणी गुनी करने के देख नेवी अहपुत्र स्नेह उत्तरय धीम फरोडे ना நிதபானு குதேய லோத்ரா புதிர்காரமே மகான்சே அகியெனாம் சந்தன் தஸ்த மனங்கூகி சந்தா வாச்சா ச கர்மசென் கண்ணன் லீயதசே புருபளாய்கே கேனிங் கேவிங் தே பார்பகே எவித்கு சாத் மித தட்டினது وبرகுமே தயாத் பித்சோகே கடியது மேடிமேன் දෙය කොවිචාකාරයේ අපි අගේන්න වැඩ කොරන කලබල විලා දුමල පැඩලා මෙහෙප්පෙලා මෙහෙප්පෙලා විචාරකෝ සල්ගපීති මහන්සියලක් නෙවේ. බෙරිසා බුදු විහාරෙන් වාන්සේ දේසනා කරසුයි සාන්ත මනස සාන්ත වචනේ සාන්ත ක්‍රියා වල අපි જગත්තු දැටි වරයාල මහන්සියේ වර්තමානයේ අපේ මුනිස්වර්ත නායක आज विश्व स्वास्थ्य ने ये समाज के विरुद्धला बेटी ये बेटी वृता मुनिंदवंत नाटक के विभाग के नायक पार्वित जैन आगे अपन सबत हुआ बेटी उमानतला को बहुत कियाकले अपमान मान के बेटे लेबित प्राप्ति से लेबित दिए দিবে वडिकिन जेटपुरारी पडत मुहाव दुखले कुमान से परोक्ष सूर नेग विदेशी रतकिन बिना फिरत से देह जी रक्त से तिलक अर्पणक लेने तमंगित लक्ष पसा गईम तथा कॉमन सैहे य केण हैगीवत करगत नायक हम दुखने आयते को सिरपुर नेवा श्री बजे उहान से चले केविच අයිතිච්ච ගුණය සන්තුෂ්ඨිකා ගුණය අපි වඩා මේ වෙලාවේ අධ්‍යයනය කරතෝ. ඒ නිසා මේ කොමයිට් වෙ දෝවිත නයනඳුමුස් මේ ජීශ්්‍ය පුත්‍යයන් වාන් තෙඩා පිළවරාගෙන මේ පිං පිම වත්මන් ඇබිලිටි ප්‍රදේශයේ පොඬ ජාත්‍යන්ශ්‍රී කවීර් තුමායි से य तोी तना द से नतेविरा अध्याापड़ीिक पाटी को करद ले तो मेंपा से रख करते भला करते अलां से बाय कर तो भ्या खमा तो प चुच्य केें मुहि जवान सेरा हाद हो प्रिदेश ता हस कर प्रिदेश फिक्सर सेलासाम से Blue light of our spirit there is no priority for our planned wszystkich those conditions that we buy that came from these paintings aut our time chiefness to begin with the Mother ආගේ සිද්ද වූ තෙල් මාසිර මහ බිහිතතු මේ සම්බුත් සාසනයේ දාය අතතර කීම නිසා අත්‍යන්තයෙන්ම කපි මු르තා මුරේ මුනි දෙවල් සේ මාස් වාරි ග්‍රේත් වාරසේ මේ සම්බුත් සාසනේ එක යුගයක් සාම්පෘතය කිසි චරිතයක් අගේ දෘප්තියක් තුයත් री पिरायकारुरमट पिरा तहाया प्रमाण इतिहा में विला मि कैविना वडम कर महा अंदरपने पिवरान मे मुनि जबं से महाभाण महान से के गुड़ सिफक् करना उम्हान से में स्द साथट में प की बटकहदा Ire Nicholas constrained by Bahagur inränças orang estrade B회ama expressed a lot of youth TJying he did a GPA for oranga over and dapat bile เทพ بودियात्रो वृति त्रिवरागेन आदर्शम आत्म महापिक्कमक ये सिद्धतेति उमाचेदा चंद्र पारकुरे पारकुरटे मे अतीते कार्यभारे सिद्ध कृपू महास्वाति ब्रह्मंत्रागी गुदयस् माननीय करणलेते महास्याकडे अतिम आदर्श के बोधि महास्याकडे गढ चितकेले بودियात्रो त्रिवरागेन दायक पितृच निकुतु करेगे में मुनिन्द्र वंश के महा स्वामीन्द्रन भांचेगे बुढिए छि पत्रला माल महान विलंपत महा पितृ पूजा कावत्ला तीर्थितु कर सकता में से दूसरे गत से देवोम बिन सरण अनुबंधन අපේ මහා ජටිලයන් වහන්සේට මහා ශ්‍රේත මහ සුවන් ගේ මහා ශ්‍රේත අමාම් අනුගම්සුවත් වේවායි අපේ සාදුකාරයන් කවත්වන ප්‍රාර්ථනා කරමු පෑනතයම කව් prohib隊 recip đدم שלי. අançois හෙරන හි තය ඔද Sold 끝. හො෢ ගිය සෘ පිට ඵැන්ච ඉෙ සින ජි ාරා ඔබද JOSHШ vlogs�� changed Mississippi lord. ඔැැඩ හින micronැ ඇහැ ෂේ඿ක් vez이없 ощ හැය විෑය වළසිය විය එබදඹ ඔය දහ� මුන්ද වන්ස මතරු තල සංවර